ولكن في المنطقه 18 عام بها بها المنطقه عام 18 عام المنطقه عام تتمتع بها هذه بها المنطقه هذه تتمتع بها المنطقه هذه تتمتع بها المنطقه التي نفس اللون اللي, اللي كيتمشاو فيه الدراري، والحمد لله حاولنا نتفوقوا يعني لهذ المرحلة الصعيبة ديال الليركس والفلو واللعب والاستوديوات والكليبات يعني، حاولنا ما أمكن نطوروا في المهارات ديالنا، ونوصلوا لهذا الشيء اللي غادي نديروه إن شاء الله، الله يسهل علينا يعني وكنتمنى أي واحد متبع يعني هذا الستيل يخدم ويكافح ويدمروا حتى شي حاجة ما كتجيش يعني نقطة بنقطة باش كيعمر، يعني ضروري راه خاصك و تنوض الشيء يعني قلتي يعني زوين يعني هذا قلتي؟ الاسم ديالك هو الوابو الوابو يعني اخترتي هذا حيت لي دائما في الدار، لي الوابو الوابو, الوابو اللي دي... من تقول يعني واش يعني بيتالنس يا يعني جدادين داكشي اش كتقول المشاركه ديالك او المشاركه ديالك في المهرجان اوي هذه اول مشاركه ديالي يعني مع دي شنو كتقول على المشاركه ديالك شخص المشاركه دازت واه داك يا سلام يعني كيساهموا الدراري كيبينوا المواهب في مدينه اللي هي صغيره كنشهر الطاقه اللي يعني توقفوا معنا ووقفوا مع الدراري كاملين المواهب كيبانوا نيش يا دار ما يعني في اي بلاصه كيديروه المهم الحمد لله احنا غادين. الله يكمل علينا ويكمل على اللي موفق